I går var jeg i en butik for korn for at købe mig noget frokost, og jeg kan godt lide deres måltidssalater, men de er ikke 42 kroner hver. I den her konkrete butik, der plejer at de at være meget gode til at sætte klistermærke på, når de er ved at udløbe, så de bliver billigere. Men nogle gange så misser de noget. Og i går der fandt jeg sådan en salat, som var udløbet to dage før. Og det er et problem, fordi selvom salaten er fin nok, og jeg har det stadig godt til, når jeg spiser den, så er de ansatte fået en, en klar instruks en om, at de skal smide den slags ud. Og jeg har flere gange prøvet at overtale dem til at sælge den til mig, eller til bare at bare give mig den, men det er aldrig lykkedes. Så jeg havde altså problem. Jeg vil gerne have salaten, og Kora vil gerne spide noget. Så jeg den. Jeg købte også nogle andre ting i butikken, og jeg løb bare være med at lægge salaten op på båndet. Jeg er en hvid mand, så jeg har så meget privilegier, som beskytter mig mod spørgsmål og nogen som helst form for mistanke. Men har jeg så lige tilstået en forbrydelse for jer, dejlige mennesker på internettet? Nej, for salaten havde ikke længere en værdi for ejeren, så den var betragtet som affald. Der jeg var til eksamen i strafferet på andet år i jurastudiet, så trækker jeg en case om en mand, som havde stjålet nogle rør fra sin arbejdsplads øh, affaldsbunke. Og formuleringen af straffelovens paragraf 276 som teori, det er, at man skaffer sig uberettiget vinding. Så jeg argumenterede for, at vurderingen måtte være, om genstanden havde en værdi for gerningspersonen, snarere end den havde en værdi for den, man stjæler den fra. Og det var en interessant diskussion, og jeg fik en fin karakter, men der er efterhånden ud, sådan en enighed om, at det afgørende moment, det er, at man fjerner værdi fra andre. Og den prisvindende aktivist, Selina Juhl, som jeg er stor fan af, som længere kæmpede imod spild af mad, hun skrev til Justitsministeriet for at høre, må vi tage mad fra supermarkedets container? Og Justitsministeriet svarede pænt, ja, det er lovligt, men der er det forbehold, at adgangen til supermarkedets det kan være ulovlig indtrængen, hvis der er et hegn og en port fx. Man skal også være opmærksom på, at den regel den ikke forhindrer, at en genbrugsplads forbyder, at man klunser ting. For uanset om genbrugspladsen den er privat eller kommunal, så er det stadig privat område, og der har de en vis frihed til at sætte nogle regler. Spørgsmålet er altså, hvilken straf man risikerer ved at tage ting fra en genbrugsplads. Formentlig kan de ikke gøre andet end at udstede en karantæne fra genbrugspladsen. Hvis man bor i Københavnsområdet, så har man måske set cykler med et stykke tape på styret. og Det kan være fra kommunen, det kan være fra et gårdlag, det kan være fra en ejerforening, som prøver at rydde ud i de mange cykler. Så de sætter et stykke tape på, og så har man cirka 3 uger til at fjerne tapen eller cyklen. Og hvis man ikke gør det, så henter de cyklen. Og det gør vi i min gård, så jeg spurgte vores gårdmand, hvor bliver cyklerne egentlig af? Og jeg fik at vide, at dem henter politiet. Det sagde jeg, det var jo skørt. Så jeg ringede til politiet, og de sagde, nej nej, vi sætter gårdelejet i kontakt med en person, som kommer og henter dem, og formentlig sætter dem i stald og sætter dem videre. Og jeg tænkte... Det lyder også interessant. Altså, det gjorde mig bare mere nysgerrig på lovgrundlaget, fordi lov om hitteguds har to undtagelsesbestemmelser for at tænke at beskeden værdi og genstande, der er mindre end 500 kroner værd. Det er lidt redundant, at der er to bestemmelser, som et eller andet sted mener det samme. I forhold til, at de på forhånd siger, at vi vil ikke have nogen cykler fra Asgård, så tror jeg, at politiet vil henvise til, at det ikke er deres opgave at komme og hente vores hitteguds. Men man kan så argumentere for, at vi som gårdlag er forpligtet til at give politiet cyklerne i henhold til hittegudsloven, men der kan vi så bruge undtagelsen om, at, at de har en lav værdi, så de falder uden for lovens anvendelse. Men i forbindelse med den indsamlingscykler, så tog jeg en af dem. Og på politiets hjemmesider, så kan man slå stelnummer op, og det viser sig, at den her cykel, den var stjålet. Så jeg ringede til politiet, og de sagde, at den kan du bare beholde, fordi når den er blevet stjålet, så må ejeren have fået pengene fra sit forsikringsselskab. Og det tænker jeg, det lyder mærkeligt, fordi så må forsikringsselskabet jo være ejeren. Men... Spørgsmålet er så, om de her efterladte cykler de har så lav en værdi, at det vil koste tilskabet mere at hente og sælge cyklen. Men jeg har også svært ved at kunne forsikre en cykel, som er meldestjålet. Og hvad er retsforholdet, hvis nogen stjæler min stjålende cykel fra mig? Er det et godt eksempel på, at virkeligheden nogle gange går hurtigere end julearen? Jeg synes, at lovgiver på at skrive nogle regler, som specifikt gælder cykler, men... Det får de nok ikke en forsøget historie ud af, og de er jo først og fremmest politikere. Så giver det bedre mening for dem at lave en hasselov om at smide nogle mennesker ud af landet, mens man giver andre mennesker en gratis togbillet. God weekend.